Наші люди це програма про смілян і тих, хто опинився в смілі через війну. Наші люди це про дієвих, непосидючих, незламних, сильних, витривалих, ініціативних. Хочеться, щоб їх історії запам'ятались, щоб комусь надали наснаги, мотивували і, звичайно ж, підсилювали упевненість тому, що ми українці незламні. Це інтерв'ю в рамках програми Наші люди за кордоном. Історія про те, як опинившись чужій країні не просто продовжити жити. А активно допомагати Україні. Знайомтесь. Смілянка Анна Світік. Анна Свєтєк разом з чоловіком Максимом є власниками швейної фабрики, засновники бренду M&A. До 2016 року був напрямок виготовлення дитячого одягу. Мали мережу магазинів у Смілі, Черкасах, Києві. З 2016 року і до сьогодні їх фабрика виконує держзамовлення для Міністерства оборони. Анна має двох доньок. Заради них тимчасово виїхала за кордон. Але й живучи в Англії, продовжує активно допомагати Україні. Анчка, як змінилося, власне, твоє життя? Коли надійшло страшне 24 лютого, які рішення довелося приймати? Як зустріли цю таку злощасну для України дату? А, справді, що в принципі для нас вона ну ми я особисто не відчула ні страху, ні розпачу, ні чогось mm -hmm. такого. А, звичайно, дата дуже страшна ну, для країни, але Особисто для мене наше підприємство на той час працювало, mm -hmm. і ми не зупинилися, ми почали працювати, ми продовжували працювати, але все одно корективи були внесені, тому що люди, ми працюємо, у нас колектив, і відповідно у колектива є свої сім'ї, і відповідно кожна своя ситуація. Тобто перші дні Просто однозначно сп... не працювали? А, ні, навпаки, якраз перші два дні ми працювали. Це, Це був виходи... четвер і п'ятниця. Просто люди вже прийшли на роботу, коли це все у вас зарані починається. Так, да, у нас у шостої починається робота, угу. і люди вже прийшли на роботу. І саме а тоді у нас бу, ну у нас ми працюємо державні замовлення, виконуємо, і відповідно є свої графіки. Є свої графіки, так і просто люди вийшли на роботу. Це було четверті, п'ятниця, і ми працювали. Але потім все одно ситуація, звичайно, почала змінюватися, тому що в когось потрібно треба було вирішувати свої сімейні справи, когось дітей забирати, когось просто хвилювалися. І ті ж самі діти, чоловіки і так далі, ну і ми вирішили, ну і взагалі теж ніхто не розумів, що і як відбувається, і ми відпрацювали два дні, потім вирішили, що субота, неділя відповідно вихідні, а до понеділка приймемо рішення, що робити далі. І понеділок вже колектив не вийшов, а ми з чоловіком продовжували. Чому? Тому що до нас звернулися тоді волонтери, це був холодний місяць і потрібно було всім термобілизмам терміново, і ми перебували. Mm -hmm. Перелаштувалися і почали відчувати масово тоді термобілизну. І я тоді за за декілька днів. Я зателефонувала всім в своєму, в своєму колективу. Коли що так і так є величезна потреба волонтерського плану. Якщо ви готові, виходити працювати, я не впевна, що я зможу вам це заплатити за цю роботу. Але якщо ви готові, то будь ласка, і в мене вийшли в весь колектив. Вийшов так. Ну тоді так, такі часи були, що згуртовували людей, да, в принципі, да. всі хотіли якось да. себе застосовувати, бо не розуміли, де зупиниться війна Одно... і куди вона дойде. Однозначно, так. Да. Але, в принципі, з нами розрахувалися, ми, відповідно, з людьми теж розрахувалися, Ну, ми на той час витягли з усіх закуточків всі наші залишки тканини і стало питання, що треба десь далі брати. І ми 7 березня ми поїхали в Київ, в розпал саме всіх військових подій навколо Києва, але ми поїхали за тканиною для mm -hmm. власне термобілизни. І привезли і продовжували тобто далі. Тобто були можливості там її ще брати? Вона була на складах, її не відправляли, не можна було перераховувати гроші. Тільки треба було привезти готівку і привезти валюту. Mm -hmm. І мало того, в нас ще не було бусу. Ми звернулися, нам надали в оренду бус, і ми поїхали з чоловіком вдвох. Коли всі виїжджали от, з, момент, з Києва, з Києва. Так, ми поїхали в Київ. І... і ще й залишились на, ноч... на ночівку там, тому що була комендантська година, і ми просто не впоралися повернутися, і там залишилися. І всі ці бої, все це я, в принципі, на власні вуха чула, що відбувалося в Києві. Я не бачила, але я чула. так. А де твої власні діти були в цей час? Тут, в Смілі, в Костянтинівці, мої власні діти. Ми не планували взагалі виїзд за кордон, кордон нікуди за межі міста. Ми не планували зовсім виїзд. Але потім пройшов певний час, і я звернулася в нашу школу, кажу. Яка ситуація з навчанням, тому що у мене старша донька в 10 класі і це 21 сторіччя на? вулиці, я розуміла, що освіта – це головне, це не 41-й рік і роботодавець майбутній її просто не спитає, де ти в цей час була і чому в тебе не закінчено або недостатньо. І я звернулася в школу, але ну, на той час це була дуже складна ситуація, тому що сміла приймала на той час дуже багато біженців, біженців переселенців, да, і школа відповідно була віддана на потреби цього. І я просто зрозуміла, що треба приймати мені, особисто рішення за майбутнє наших дітей. І ми Прішили відвести їх в Італію до моєї подруги і залишити там дітей. Що я власне і зробила? Ми знайшли там школу, я відвезла дітей, їх залишила. І вони місяць жили там мої подруги. Mm -hmm. Я повернулася відповідно сюди, продовжувала допомагати чоловіку в бізнес, тому що величезна потреба була для, ну, ми, для Міністерства оборони. Ми працюємо і величезна no, потреба. Всі розуміють, так що да, тоді да, це було да, на перше. Звичайно. От. Але тим часом. Відкрилася програма для українців в Великобританії, і ми, в мене там рідна сестра проживає вже 16 років, і вона мені зателефонувала, каже, так і так, я розумію, для вас рішення це дуже складне, але є така можливість, щоб діти попали в Англію, саме англомовна країна. І ми прийняли рішення, і поїхали ми в Англію, але, на жаль, я змушена була там бути з ними присутня, і мене це дуже сильно турбувало, тому що я... Ну, серце розривалося просто, що... Подумки все одно були тут? Однозначно, Да, Тут країна потребує нашої допомоги, чоловік мій потребує моєї допомоги, а я там mm -hmm. з дітьми, і мене це і я, хоча я зразу і пішла навчатися і мову вивчати, але мене це все дуже і я шукала можливості все-таки Україні допомагати, наскільки це можливо. І випадково в фейсбуці я знайшла повідомлення, шукають водія-волонтера для відгону швидкої допомоги в Україну з Лондону mm -hmm. і я зголосилася і це була моя перша поїздка ми гнали три швидких допомоги одна шла в Київ друга в Черкаси і до Черкаси це була моя перша поїздка на сьогоднішній день я вже вісім поїздок зробила і пригнала машини тобто таким чином я тобто -то твоя громадянська ніби я компенсувала все... да, компенсую скажімо так не 100%, mm -hmm. але ніби я компенсую з цю потребу допомоги да, і громадянську позицію таким чином. А взагалі як Ваш побут саме в Англії облаштований? Чи знайшла Ти там однодумців, чи є там ще Україномовне середовище? Так, там Україномовне середовище, багато, мало того, багато киян, багато з Одеси, з Миколаєва, які люди от прийняли рішення перейти на українську мову, хоча вже в Англії, вже в Англії да, вже саме 24-го числа. Я не маю нічого проти російськомовних, але просто саме що от позиція людей, таке було прийнято рішення. І взагалі мене дуже як, позитивно вразило відношення українців, які за кордоном 20, 25 років, які були Туди приїхали 15-річними дітьми, і вони вже давно, і це не тільки в Англії, це і в Німеччині зустріла таких людей, які вже давно громадянин інших країн, але от вони згуртувалися, вони організували благодійні фонди, які допомагають Україні і власне через яких проходить і допомога, як і товаром, так і машинами, такі як швидкі допомоги. Джипи, і тобто ти в співпраці з цими фондами вже переганяєш автівки? І, я, і саме для них да, я є водій-волонтер, саме для цих фондів. Тобто, вони там якось їх збирають, чи видають свої, чи коштами викуповують ці машини? Коштами, да, так. Вони збирають кошти. Ці кошти різні надходження, різне фінансування. Це і бізнеси допомагають, і приватні особи. Ну, тобто, це мережа, ну, це велика, -велика робота великої-великої команди, насправді. Це ну, така дуже кропітка, тому що, наприклад, що зараз я пригнала автівку безпосередньо для військового «Сміли». І це... Ну, фонди, зазвичай, вони допомагають, вони не фінансують 100%. Ну, це ти лобіювала цю автівку, щоб саме ну, це для ж, нашого війська? Да, да, що я до них звернулася, кажу, що mm -hmm. так і так, є потреба. Вони кажуть, ну, ми зазвичай не фінансуємо всю суму, ми до певної межі. Але ми поговоримо з фондом і повідомимо тобі наше рішення. І вони мені зателефонували, сказали, що в зв'язку з тим, що ти нам дуже багато допомагаєш, фонд вирішив покрити всі витрати на цю машину 100%. І плюс це взагалі, крім фінансової допомоги, це насправді це робота великої команди, тому що цей фонд фізично знаходиться в Німеччині, машина купується в Англії, тобто є хлопчина Сергій, який шукає цю машину, ми разом з ним їдемо і забираємо цю машину, привозимо, паркуємо в мене, в моєму дворі і потім відганяємо її. Тобто що це, насправді, ну, то то вона в нормальному стані, раз ти можеш на ній ну, Є з половиною тисячі кілометрів я на ній проїхала, тобто, да. але, звичайно, бувають всякі різні ситуації, машини і, і, і, і ламаються в дорозі, ну, всяке буває. Форс-мажори такі. Форс-мажори. П'ята моя машина, в мене відірвалося колесо просто на трасі в Німеччині, я розбилася. Так що буває всяке. Звичайно. Ну, дай Бог. що ж у вас залишилося Так, да, звичайно, машина. А дивись, зараз така побутує думка, що за кордоном стомилися від допомоги українців. Як ти це бачиш там на власні очі? Чи стомилися, чи все так же згуртовані і допомагають? Скажу так, що так, да, думка така існує, вона літає в повітрі. але я можу сказати по собі і по те, коли люди бачать, що я з України, вони однозначно виражають величезну підтримку, величезне співчуття, побажання. І вони намагаються все одно максимально допомагати. Тобто, я не знаю, ну, звичайно, Шешко є в тому, не, не без цього, але не те, що від там нашої війни, а чи ще від чогось. Але мені здається, що... Це частково ще і пропаганда про те, що втома. Тому що я, наприклад, по сьогоднішній день колосальну підтримку від всіх британців, вони тільки британців, відчуваю на собі. І я співпрацюю і з місцевими теж медіа. Вони постійно до мене звертаються також. Я їм надаю інтерв'ю і так далі. Тобто, все одно і вони питають про ситуацію в Україні. Вони питають про все. Вони... Чи про ваш побут там? і про наш побут. Про нашу інтеграцію і про да, ситуацію. От, наприклад, у мене колеги на роботі, тому що я там теж працюю, колеги на роботі постійно мене питають, як в Україні, що в Україні. Особливо, коли я звідси повертаюся, да, вони завжди переймаються, вони переймаються за мою родину. Вони питають, ну, співчувають, що чоловіки наші тут, а жінки з дітьми там. Тобто, ну, ця підтримка. Колосально. Тобто можна сказати, що от такі, як ти, там підтримують цей вогник український і от вживляють знову, що потрібно допомагати. Так? Тому що тут багато хто дорікає, от повтікали, тут не страшно, навіщо поїхали. Але ж ти бачиш, що там теж потрібно підтримувати. Не один президент може вести ці перемовини. Ну так. звичайно, в середині країни, там безпосередньо, де ми знаходимося, ми постійно акцентуємо увагу. Звичайно, це підтримувати український дух, скажімо так, як mm -hmm. його вживляти і підтримувати потрібно, тому що люди все одно своє життя, свій побут, своя рутина. Вони ну для них Україна це звичайно далеко. Ну і взагалі це зрозуміло. Навіть ми тут в Смілі живемо там, 70 кілометрів від фронтлайн. Mm -hmm. Ми ну, відволікаємося на свої рутинні потреби і не що секунди думаємо. А тим більше країни, які просто це на собі не відчувають, тому да, ми повинні але в них новинах постійно звучить, іде, звучить да, нагадування і наше завдання так звичайно теж постійно нагадувати нагадувати ну я все одно не те, що я вправдовую правдовую те що ми туди поїхали але не можна всіх під одну грібенку і mm -hmm. зрадники, Кожна своя ситуація, кожне своє життя і кожен в праві прожити його так, як ти Я теж на цьому акцентую увагу, що і ми не беремо інтерв'ю у будь-кого, хто виїхав. Так, ми теж зустрічаємося з такими, як ти, хто щось робить і далі, і переймається за свою державу. І таких теж вистачає, на щастя. Ні, звичайно, що люди, ну і, і то, ж кажу, що ми не вправі, ні в праві нікого все одно засуджувати. Тобто це... Рішення кожної людини, і тим більше жінки, і дітей, це mm -hmm. ну, просто не, не вправі, незалежно від того, вони щось роблять чи не роблять, і так далі. І я теж я звичайна людина, і моя, в принципі, там те, що я роблю, це просто мій поклик, а не то, що там. Ну, навіть ми тут, в принципі, звикли до звуку сирен, хоча він і тривожний, але ми вже реагуємо якось адекватно. Люди кажуть, що навіть коли приїздять ненадовго в Україну за кордону, для них це знову це з жахіття все повертається. Як тобі? Скажу, ти чула вчора сирени були якраз, коли ти приїхав? А скажу так, що у нас з це їх і не чути. Mm -hmm. У мене декілька разів я чула сирену, це на вокзалах. Перший раз це у Львові, коли я відвезла дітей і поверталася в Україну, mm -hmm. це я у Львові. І тоді саме прилетіли е, ракети. І в Смілі теж на вокзалі, і минулий раз ми були, коли чергова машина привезла, ми проїжджали Ірпінь, Бучу, ну, і там теж була сирена, але вона на мене не впливає, я не реагую зовсім. Але я особисто знаю людей, які поїхали, коли почалась війна, вони поїхали за кордон, і вони по сьогоднішній день не можуть повернутися чисто морально. От у людей настільки це якийсь психологічний, психологічний бар'єр бар і люди не можуть mm -hmm. психологічно і як ми можемо їх засуджувати ну є таке, я сама справа в тім, що я вважала, що я дуже сильна і тиміше коли я не реагувала зовсім на, не на сирени, не на що mm -hmm. я думала Та що таке, а коли я зараз а коли я зараз Подумками повертаюся назад і аналізую свою поведінку, яка була за цей рік, я розумію, що мене теж морально дуже все це підкосило і я прожила досить складний рік і навіть від'їзд. Потім пошук житла, переїзд, без підтримки. Ну, з підтримкою чоловіка, але на відстані 2,5 тисячі кілометрів це відрізняється від підтримки, коли ти поруч. поруч. Тобто я зрозуміла, що коли ми з ним 18 років плече пліч це настільки... У вас занадто міцний зв'язок. Ви і по роботі, і в да, родині, разом. Да, так, да. тому це дуже підкошує, Це сирени сиренами, а відстань це дуже... Тому, я ще раз акцентую увагу, що ну, не вправі ми нікого в чомусь звинувачувати прийняття їхніх рішень. Твій чоловік в Україні не просто залишився, він підтримує виробництво і надалі ви виконуєте замовлення. Як йому так. тут вдалося і колектив зберегти, і отримати ті темпи, які потрібні? Це титанічна робота, праця, тому що, в принципі, те, що ми робили вдвох, зараз робить він один. І колектив просто ще нам дуже пощастило з нашим колективом, вони настільки теж згуртувалися. скажімо так, вже була напрацьована робота, і ми повторюємо одне і те ж, але все одно, звичайно, треба е, налагоджувати там, постачання тої самої сировини і, і так далі, щоб все це вчасно працювало. І так всі згуртувалися, всі дуже відповідально підійшли до роботи і працюємо, але, так, да, чоловік зараз, Потрійному режимі працює і це, ще за це мене теж дуже рвалося серце, що я там, а він тут, і як mm -hmm. я можу допомогти? Ну. І як наразі? Ви далі збільшуєте виробництво чи як? А, ну, Воно, да воно на максимальних обертах, скажімо так, ну, uh -huh. на максимальних можливих. Тобто можна ще більше взяти роботи, тому що їх дуже багато, потреба величезна для Міністерства оборони, але просто ми дивимося в межах наших можливостей, але наразі так, ми потребуємо додатковий персонал, ми потребуємо швачок додатково, тому що роботи uh -huh. багато, ну і всі живі люди, комусь е, потрібні свої там, питання, в кому? Відпустка потрібна, комусь лікарняни і так далі. Тому люди, людський ресурс теж виснажується вона, це жінки, звичайно, звичайно. В так, це жінки, да. І ми позитивні до переселенців. У нас працюють також і переселенці, і ми відкриті і приймаємо на роботу з задоволенням. От, у нас і розвозка існує, так як ми за межами міста, то чоловік у нього ще й така відповідальність, він й дівчат. Зібрати дівчат зранку. Вони самі приїжджають, але розвозить вже він. Mm -hmm. да, тому що теж графік автобусів збився в зв'язку з військовими подіями. І тепер ми трохи підлаштовуємося під цю ситуацію. Ну, треба бути гнучким, а гнучки, а зараз все да. Ну справа в тім, що ми ще почали з ковіду, тобто mm -hmm. два роки в нас було закалуто підготовчих. <laughs> підготовчих, а, да, ну, а зараз то взагалі всі да, згуртовані, відповідальні і так працюємо. Які плани далі? Скільки ще ти плануєш бути за кордоном, чи поки дівчата не довчаться, чи чекаєте перемоги, що будете робити? Е, Справа в тім, що моя старша, у нас зараз акцент на старшу доньку, в принципі заради першої черги неї, тому що ну, молодша так вже йде прицепом. Е, молодша це скільки років? 11, скажете? а старша і сімнадцять виповнилася. Е, вступи в час, особливо за, ну, в Британії це з 18 років, на наступний рік 18 років. Буде намагатися удасть виступати, а там буде далі... Буде вже там, в Британії, отримувати освіту, Вищу. Ми так думаємо, але життя покаже. Ми, ну, щоб сказати, що якісь такі чіткі плани, чіткі плани немає. Зараз завдання дати дітям максимальну можливість відкрити максимальну кількість дверей, тобто, щоб вони мали Вони вже вибір. самі приймають рішення. Да, тому тебе. що в мене діти розумні, ну, взагалі українські діти дуже розумні, вони просто, ну, це не порівняти я не, не в образу ніяким іншим державам, але дійсно наші діти дуже самостійні, дуже розумні, і навіть те, що вони паралельно вчать мову і вчать предмети на цій мові, то це і досягають величезних успіхів. Одним, мої діти дуже розумні, Їм ну я ж кажу, що, Ну взагалі, це наша позиція з чоловіком. Ми все життя працювали для того, щоб дітям дати освіту. Тобто це зараз в нас в пріоритеті. І від цього ми будемо будувати наші плани на майбутнє. Тобто я не... Ми ніколи не думали про еміграцію, і, в принципі, на сьогоднішній день чоловік взагалі категорично проти еміграції. Я то заради дітей, я, ну, скажімо так, я готова бути там стільки, скільки їм потрібно. Мій чоловік, тобто на дві країни дві Тати. країни кататися, да. але я ж кажу, що, тому що в звичайно, освіта не, не те, щоб діти виїхали з України, а просто освіта дітей, а вже їхній вибір, я з задоволенням, ну і діти хочуть в Україну, діти дуже хочуть повернення в Україну, і вони про це мріють, але в той же час вони... Зі своїми далі, друзями вони продовжують збілкуватися та, з України. Так, та, вони продовжують, дуже сумують. Ну, я ж кажу, що зараз пріоритет — це освіта. Навколо чого ви там згуртовуєтесь, чи є якісь, окрім благодійного фонду, ще якісь там вечори, чи якісь свята вас згуртовують? Українці приїхали по схемі е спонсорської допомоги для українців, і це прийняли е британські сім'ї, але е цим всім заправляє, скажімо так, місцеві органи влади і е вони так, вони спеціальні е, зробили відділи для українців і вони відповідно да, вони проводять певні заходи, особливо на початку вони проводили для того, щоб ми інтегрували досить легко, для допомоги по будь-яких питаннях, е, куди нас, як. Тобто вони організовують е, різні заходи, ну і вони підтримують наші свята, тому що, наприклад, та сама Пасха, вона в різні той самий, в різдво, воно в різні е, дати, да. але вони спеціально для українців вони допомагають організовувати, надають Приміщення, надають якісь там смаколики, фінансують. Ну і, в принципі, вже на постійній основі, що тижневі, наприклад, є збори, що ти спокійно можеш прийти по своїх питаннях. Ну, всякі адміністративні питання, там, у багатьох питаннях, житло теж, саме зняття, там, навчання, лікування, медицина, і так далі. Тобто, ну, як звичайна рутина життя. Так, просто, зусім що допомагаю. це, з усім, да, очевидно. Ну, інформаційно вони допомагають. Той саме, наприклад, як ми, наше було особливе згуртування і знайомство, коли ми приїхали, ми всі українці шукали де вчити мову. Mm -hmm. А так як нас багато, то ну просто фізично не вистачало коледжів і всього іншого. Але е Британія. Знову ж таки, вона згуртувалася і вони фінансували спеціально для українців курси англійської мови. У нас було 6, 6 тижнів інтенсивне навчання мови саме для українців. Вони зробили кожен коледж по декілька е, груп. У групах було по 20-22 особи, тобто величезні групи. І я ж кажу, українці просто вони... Ну, тягнуться до знань, до вивчення, до інтеграції. До інтеграції так, так. Да. Всі розуміють, що це дуже важливо, мова це дуже важливо, Завершуючи нашу розмову, помріємо. Перемога в Україні. Що ти робиш найперше? Повертаюсь в Україну і святку. Ну, моє повернення в Україну в принципі, не залежить від перемоги. Я сьогодні готова повертатися в Україну, тобто в мене немає страху і бажання, я шку, що в мене залежить від дітей. Так то святкування, звичайно, в першу чергу, це найголовніше. Тобто, ну я шку, зараз сучасний світ він flexible, є така англійська слово, тобто ж, внучки, внучки і кордони в принципі відкриті і ми вільні люди, і ми, ну, не за... залізного занавісу в нас немає. І, відповідно, це супер, це класно, це круто, що ми можемо, принес, привез, ми можемо виїхати, а потім повернутися і привезти щось позитивне. Це війна, хоча це й негативне явлено, що да, вона інтегрувала в да, да, європейське що, суспільство Так, да, що в принципі дуже багато молоді, і я впевнена, що вони повернуться. Мало того, вони повернуться з величезним багажем. Е Цінностей вже цінності якихось європейських, однозначно, так? Однозначно, да, тому uh -huh. що плюс е величезний плюс е того, що мови різні вони вивчать. Я ж, правда, різну культуру і це, ну, це просто супер насправді тобто це дуже жахливо що війна але те що така стала ситуація ну, привести ну, да, чогось позитивного в країну це, це від, однозначно буде позитивно Ну я дякую тобі за цю розмову <зас> бажаю <зас> надалі не перегоріти і так само бути і волонтеркою і патріоткою і жити <зас> Заради і своїх дітей, і своєї держави. Дякую. Дякую за запрошення.